السلام علیکم میں وہ کیسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سروینگ انجینئرنگ ڈیزائننگ انفارمیشن پلیٹ فارم سے تو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے لینڈ بیرنگ ٹو کواڈینٹ کیلکولیشن تو یہ ایکسل کے اندر لینڈ بیرنگ کے متعلق یہ پوری اس کی کیلکولیشن ہوئی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں سینٹر کے کواڈینیٹس ہیں لیفٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ کے سارے کواڈنیٹ ان کی آر ڈی کے اگینسٹ ایک ایک میٹر کے اوپر یا ایک ایک فٹ کے اوپر سارے یہ کیلکولیٹ ہوئے ایک بہت یوزفل شیٹ ہے اس کا لنک میں ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر رکھ دوں گا آپ ادھر سے اس کو دیکھ کے اور اپنا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے استعمال کے اندر لے کر آ سکتے ہیں تو اس کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا ہمارا ڈیٹا ان پٹ ہے آپ نے اسٹارٹ اسٹیشن اور اسٹارٹ اسٹنگ اور اسٹارٹ نارتھنگ دے دینی ہے تو ادھر میں پلان کے اوپر آتا ہوں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی ہمارے پاس پوری یہ ایک ڈرائنگ ہوتی ہے جس کے اندر ہمارے پاس ڈرائنگ کے اندر ادھر یہ بیرنگ اور ڈسٹینس دیا گیا ہوتا ہے ادھر پوائنٹ کا کواڈینیٹس ہوتا ہے ادھر ہمارے پاس پہلی طرف آ رہی ہوگی اس کا ادھر تک اس کی کیلکولیشن ہم کر سکتے ہیں تو آپ نے سٹارٹ پوائنٹ یہ دے دینا زیرو زیرو اس کی نرتنگ ایسٹنگ اور یہ آپ نے یہ جو بیرنگ آپ کے پاس ساری ہوگی یہ بیرنگ آپ نے ادھر انٹر کر دینی تو آپ نے ادھر اس پوائنٹ سے لے کے اور یہ ہمارے پاس جو کرو جو ہماری پی آئی پوائنٹ جا رہا ہوگا اس کا پی سی سٹیشن اس جگہ تک کے آپ سارے کوآڈینٹ اس کے اندر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کے اندر جسٹ ادھر سے آپ نے اپنا پہلا سٹیشن دے دینا اگر زیرو زیرو ہے تو زیرو دے دینا کوئی بھی سٹیشن آتا ہے آپ کا آپ دے سکتے ہیں فائیو ففٹی پوائنٹ فائیو ہنڈریڈ اور آپ نے اسی طریقے سے اس کے کواڈینیٹس ادھر لکھ دینا ہے جو سے بھی کوارڈینیٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ میں آپ کے سامنے ادھر لکھتا جا رہا ہوں یہ کوارڈینیٹر آپ نے لکھ دینا اس کے بعد یہ ہے ہمارے پاس ڈگری منٹ سیکنڈ تو جو ڈگری آپ کے پاس آ رہی ہوگی وہ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے ڈگری کے کالم میں ڈگری منٹ کے سیکنڈ میں منٹ اور सेकंड کے سیکنڈ والے کالم کے اندر آ کے آپ نے ادھر اس کا سیکنڈ لکھ دینے ہیں تو یہ آپ نے سیکنڈ ادھر دینے ادھر یہ ڈیسیمل ڈگری ہے اگر آپ ادھر نہیں لکھنا چاہتے تو آپ نے ادھر جو بھی ڈیسیمل ڈگری آ رہی ہے وہ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے تو آپ نے ادھر اس طرح لکھ دینی ہے پہلا اسٹیشن اس کے جس جدھر سے آپ کی لائن اسٹارٹ ہو رہی ہے اس کے کواڈینیٹس ادھر ڈگری منٹ سیکنڈ لکھ دینے ہیں ڈیسیمل ادھر آٹومیٹکلی کیلکولیٹ ہو جائے گی یہ فارمولہ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے اگر آپ اس کو نہیں استعمال کرنا چاہتے میں کرنا چاہتے, इधर इसको आपका बन जाएगा आप इधर लिख सकती है। उसके बाद नीचे आते हैं ट है। रिक्वायर तक की आर टी का रिक्वयरमेंट है तो मैंने फाइव थाउजेंड तक का बना देना है इसको मैं RD की शेप के अंदर لے آتا ہوں تو یہ میرے پاس فائیو پلس زیرو زیرو آ جائے گا جو ان سے بھی آر ڈی آپ ادھر دینا چاہتے ہیں اس فارمیٹ کے اندر آپ اس کو بنا سکتے ہیں اسٹیشن انٹرویل ہے اسٹیشن انٹرویل آپ آر ڈی کتنے کتنے ڈسٹینس کے اوپر چاہیے آپ کو اگر آپ کو پانچ میٹر کے اوپر چاہیے تو آپ فائیو میٹر ادھر سے انٹر کر دیں یہ آپ کے سارے ڈسٹین فائیو فائیو میٹر کے اوپر ہو جائیں گے آپ کو ٹین میٹر کے اوپر چاہیے आप इसे 10 मीटर एंटर कर दें ये सारी आर आपकी टेन टेनो मीटर की हो जाएंगे और सारे कोर्डिनेट्स आपके सेंटर राइट और लेफ्ट के टेन टेनो मीटर के ऊपर आ जाएंगे इसी तरीके से 50 मीटर जितना भी आप इसको एड करते जाएंगे ये आपके होते जाएंगे इसी तरीके से नीचे आप आते हैं लेफ्ट ऑफ है और राइट ऑफ है लेफ्ट ऑफ आप مائنس کے اندر لکھیں گے جتنا بھی آپ کو چاہیے ٹونٹی فائیو کے اوپر چاہیے تو آپ نے ٹونٹی فائیو لکھ دینا تو یہ آپ پر سائیڈ سائیڈ کے ٹوئنٹی فائیو کے اوپر رائٹ سائڈ اور ادھر کیلکولیٹ ہو جائیں گے اسی طریقے हुँ. سے اس کو ففٹی میٹر کرنا ہے تو یہ آپ کے ففٹی میٹر کے ہو جائیں گے یہ آپ کے ٹونٹی فائیو میٹر کے تو اسی طریقے سے جو سا بھی آف سائڈ آپ ادھر سے دیں گے یہ آپ کا ہو جائے گا تو یہ آپ آپ کو کدھر تک کے یہ کواڈینیٹس چاہیے اور اس کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ کے آفٹ سائڈ آپ کے پاس ادھر سامنے پورے اس کے سینٹر لائن کے کواڈینیٹس آ جائیں گے جدھر تک آپ اس کا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کر دینا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سکس فائیو ہنڈریڈ تک کے کواڈینیٹس اس کے سینٹر لائن کے رائٹ اور لیفٹ کے ہو کے آ ہیں بہت یوزفل شیٹ ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اس کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر آد دوں گا جس کو استعمال میں Uh, خود بھی بنا سکتے ہیں یہ پوری اوپن شیٹ ہے اس کے اندر سارے فارمولاز وغیرہ یہ لگے ہوئے ہیں سارے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں رائٹ اور لیفٹ سائڈ کی ساری کیلکولیشنز اس کے اندر ہوئی ہوئی ہیں تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا یہ لنک میں نے دیے ہیں سارے تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک کر دیں اللہ حافظ